السلام عليكم اخويا سي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه، اه، اه، اه، يعني الله, هاي هاي الله يجزيك بالخير اخويا شي 10000 الله يسترك بغيت نصوب فيها الموتور وتندوزها الله يسهل عليك. يرحمك مرحبا الله يجزيك بالخير اخويا سي محمد. اخويا محمد. شنو هو الشرط؟ لك قادين عليه اخويا سي محمد. انت المهم بحال بحال تسبني ونعطيك العشرة ها؟ غنسبني ونعطيك العشرة ها؟ سباك اخويا؟ اه خويا شغنقولك اخويا؟ انت ولد المستحق ما لقيتيني انت غتسلفني يا ولد الداوي زيد اقول ما لقيتيني انت غنسلف منك يا ولد المقطع زيد انت دايزها زي. في مك الله وغنسلفك انا الله ينعل مك الوالدين زيد الله الله وانت دايزها في مك تاعت الله وانا غنتسلف منك والحمد لله بعدا فاش سبيتيني ورزقي باقي عندك ماشي كين عندك الله يرحم لك الوالدة